Ja se nadam da je to bilo to, obračun plata i plate i zarade su jedna veoma, veoma kompleksna materija gde još kada saberemo u njih i subvencije, pa subvencije koje idu ovako, subvencije koje idu ovako, subvencije koje mogu ovako, koje ne mogu ovako, koje su stare, koje su samo za neke ljude, koji se isplaćuju ovako i koje se ne isplaćuje ovako. Uh, plate, to je zarade su veoma veoma kompleksna materija i ja se nadam da sam barem većinu stvari pokrio u ovih nekoliko videa u ovome, ali svestan sam da nisam pokrio sve. Ukoliko postoje stvari koje nisam pokrio a koje biste želili da, da pišem ili pričamo njima, molim vas, pišite pitanja dole slobodno, imate i telefon za zakazivanje konsultacije, ukoliko neka nedoumica postoji, a malo je ovako kompleksnije ili su tajnije podaci, sve u svemu kliknite na taj tam zap, zapratite, gledajte, šerojte, možda je nekome ova informacija odkoristi, možda je bila korisna vama, a ako vam nije bila korisna, a barem vam je možda bila zanimljiva. U svakom slučaju, želim vam do sledećeg gledanja, niske poreze i sreća rad.